احضنيني وعوض العمر اللي فات احضنيني حضن امي من سكر احضنيني وعوض العمر اللي فات طمنيني لو في يوم حسيت بخوف طمنيني طمنييني لو في يوم حسيت بخوف